بعد تركيب هذه الكاميرا الوهمية راح تقدر تزيد الأمان في أي مكان بسهولة وبدون توصيلات واللي يميز هذا الكشاف أنه جاهز للعمل لأنه يشحن البطارية من الشمس للاستخدام الخارجي واللي طبعا راح يتحمل الأحوال الجوية المختلفة لا تفوت الفرصة واطلب الآن